התבקשנו לסרטט את הגרף של הפונקציה f של x, שווה ללוגריתם הדבעי של 2x. ואנחנו נעזר במחשבון כדי למצוא את טבלת הערכים, ונמצא למה שווה fx עבור ערכים שונים של x, ואחר כך נסרטט ידנית את הגרף. האמת שזה די מצחיק. כדי למצוא את הערכים אנחנו נעזרים במחשבון גרפי, אבל אנחנו לא נעזר בפונקציה הגרפית כדי לקבל את הגרפית. החלק הזה נעשה לבד באופן ידני. נסרטט כאן טבלה קטנה עבור הערכים עבור ערכי x אלה הם ערכי ה-x שלנו, ונגדיר כי y שווה ל-f של x. כלומר, לא משנה מה תהיה התוצאה, היא תהיה שווה למשתנה התלוי שלנו ותסורתת על הציר הענחי. את המשתנה התלוי אנחנו נכנה y. בואו ננסה מספרים ממש קטנים. למעשה, נתחיל בלהזכיר לעצמנו מהו התחום. מהי קבוצת הערכים החוקיים של x שאנחנו יכולים להציב כאן? הלוגריתם הטבעי הוא פשוט לוגריתם לפי בסיס e. כל לוגריתם מוגדר רק כאשר מה שמציבים בלוגריתם, במקרה זה, 2x גדול מ-0. לא ניתן לעשות לוגריתם של 0. ניתן להעלות מספרים בחזקות מאוד שליליות, בחזקת ביליון שלילי. נקבל משהו מאוד קרוב ל-0. אבל אף לא נקבל 0. אם לוקחים בסיס חיובי, אין אף חזקה שניתן להעלות בה, כדי לקבל 0 או כדי לקבל מספר שלילי. לכן השני X שכאן שמוצבים בתוך הפונקציית הלוגריתמים, במקרה שלנו בפונקציה הלוגריתמים הטבעי חייבים להיות גדולים מ-0. ואם זה גדול מ-0 נחלק את שני אגפים ב וזה אומר כי X גדול מ-0. כלומר למעשה זה גובל את התחום שלנו. התחום שלנו כל המספרים הממשיים והגדולים מ-0. בואו ננסה משהו די קרוב ל -0. כדי שנראה מה קורה, מה ההתנהגות כאשר אנחנו שואפים, כאשר אנחנו מתקרבים לאפס. במיוחד כאשר מציבים כאן משהו קטן מ-1. ננסה 0.1, 0.5, 1. וננסה עוד, ננסה 5. האמת כי עדיף לא להתרחק יותר מדי, בגלל שאנחנו רוצים לשמור על קני המידה שכאן. לכן עדיף שננסה 1.5 וננסה 3. אלה יהיו הנתונים שאנחנו נציב. זה נשמע די טוב. נסרטט כאן את הצירים ונסמן את התחום שלנו הוא ערכי X חיוביים. אין צורך לסרטט את ערכי ה אבל כאן יהיו לנו כמה ערכים שליליים. אז נשאיר כאן מקום כדי לסרטט בו. הרקי ה-x עולים עד 3, אז כאן יהיה 1, 2, 3. זאת היא 0.5, זאת 1.5 וזה יהיה 2.5 שאנחנו לא משתמשים בו. נראה כעת מה יהיה הרקי ה-y, למה תהיה שווה f של x. נוציא את המחשבון, נחשב את הלוגריטם הטבעי, זכרו, ראשית עלינו להכפיל ב-2 x ואז לחשב את הלוגריטם הטבעי. נחשב הלוג הטבעי של 2 כפול 0.1, שברור כי זה EF נקודה שתיים, מה אני נקבל אחד ששים וواחד שלילי, מינוס אחד נקודה ששים וواחד. נציב EF נקודה מה מקבל? את המחשבון, נחשב את הלוגריתמי של EF כפול 2. את זה אנחנו יכולים לחשב בראש. למעשה נרשום את זה רק כדי להעביר מה אנחנו עושים. 2 כפול 0.5 זה הלוג הטבעי של 1. אתם אמורים לדעת את זה. באיזה חזקת צריך להעלות כל בסיס חיובי כדי לקבל 1? יש להעלות את אי בחזקת 0 כדי לקבל 1. נרשום זאת כאן. אנחנו באמת היינו אמורים לחשב את זה בראש. נעבור להבא בתור. מה קורה כאשר מחשבים את הלוג הטבעי של 2 כפול 1? ברור כי זה יהיה 2, כלומר הלוג הטבעי של 2 נקבל 0.61 וזה הגיוני לגמרי שזה קטן מ-1, בגלל ש-2 קטן מ-e, e שווה ל-2.71 ועלה, עלה. לכן זה 0.61, נעבור ללוג הטבעי של 2 כפול 1.5, לוג טבעי של 3, כאן נקבל 1.1, הגענו את המיות. זה יהיה 1.1. ולבסוף הלוג הטבעי של 2 כפול 3. 2 כפול 3. מה נקבל? זה יהיה לוג טבעי של 6, וזה 1.79. זה יהיה, נבחר, צבע חדש. זה יהיה 1.70 ותאישה. במושגים של קורדינטות אנחנו רצים מהנקודה הנמוכה, מינוס 1.61 ועד לגבוהה, 1.79. נכנה את זה כאן, מינוס 1. וכאן למטה זה מינוס 2. נגדיל טיפה יציר ה-Y כלפי מטה. זה יציר x וזה יציר f של x, ה-y שווה ל-f של x, את זה שכאן נכנה 1 חיובי, וזה כאן 2 חיובי. וזה יהיה האמצע ביניהם. רק בגלל שנראה לנו כי אנחנו אמורים לראות גם את זה. הנקודה הראשונה היא 0.1 מינוס 1.61. 0.1 זה עשירית, וזה יהיה בערך כאן. יש לנו מינוס 1.61, היא תשיב בערך כאן. זאת תהיה 0.1 מינוס 1.61, זה די ברור. זאת שכאן היא הנקודה הראשונה. נעשה כעת עוד אחת. 0.5 פסיק 0, כאשר x הוא חצי, נקבל y שווה ל-0. זאת 0 זה נקודת חמש פסיכ F S בורו להם דאי X שווה לאחד Y תיהי F ששים ותשע. זה צריך להיות במרחק. כן, אק בקרוב קרוב יותר לאחד מאשר לחצי. ביצים קרוב יותר לחצי מאשר לאחד. נסמנים את הממש כן. זוז תיהי אחד פסיכ F S נקודה ב היא כאשר x שווה ל-1.5, f של x היא 1.1. כאשר x הוא 1.5, f של x היא 1.1, מה שמביא אותנו לכאן למעלה. זאת היא הנקודה, נראה לנו כי אפשר לראות לאן ממשיכה. 1.5 פסיק 1.1, ולסיום זאת היא הייתה הנקודה, לסמן את הנקודה האחרונה בצהוב, כאשר x שווה ל-3, y, 1.79, קרוב מעט יותר ל-2 מאשר ל-1.5, וזה יהיה בערך כאן. זאת תהיה הקורדינט... נקודת הציון. הקורדינטה, 3 פסיק 1.79. כעת אנחנו יכולים לחבר את הנקודות, נסרטט את זה בלבן. אנחנו x שקרובים יותר ויותר ל -0. הגרף של הפונקציה שלנו יותר ויותר שלילי. הוא יתקרב יותר ויותר לציר ה-Y מבלי באמת לגעת בו. והוא יתעכל פחות קרוב לציר ה-Y, יישבר לאט החוצה. העקומה תיראה כך. יתעכל החוצה באופן הזה. וימשיך לנוע מטה כמו זה. ומה שיקרה כאן זה די מדליק. ככל ש-x יהיה יותר ויותר קטן, הפונקציה יותר שואפת למינוס אינסוף כאשר x שואף 0 אבל x אף פעם לא יהיה 0. אין אף חזקה בה ניתן להלות את e או כל בסיס חיובי אחר כדי לקבל 0. ניתן להלות זה בחזקות שליליות גדולות מאוד. אבל אם תעלו e בחזקת מינוס ביליון, תקבלו מספר שמאוד מאוד קרוב ל-0, בגלל שלמעשה זה 1 חלקי e בגובה ביליון, וזה מספר מאוד גב... קרוב ל-0. אבל לעולם לא תגיעו לאפס. אתם יכולים לבחור כאן מספר יותר ויותר שלילי והמספרים רק יהיו יותר ויותר קטנים, אבל אתם לעולם לא ממש תגיעו לאפס. לעולם לא תוכלו לעשות לוגריתם לאפס, אתם רק תשאפו אליו. אנחנו סיימן, וזה הגרף של לוג של שני X. ויש לו צורה טיפוסית פלילה שזה בעצם רק לוג. יש לו צורה של גרף לוגריתמי.